Атака дронів у Хмельницькому. Як ліквідовують наслідки та що з травмованими? В обласному центрі попрощались із 48-річним військовослужбовцем, котрий загинув у Луганській області. Безоплатна допомога постраждалим від війни. Центр психологічної підтримки разом з тобою відкрили у Хмельницькому.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 Це, взагалі, це не люди. Хай я могла щось зробити сама його своїми руками за досить. Мешканець будинку Микола Винник показує свій пошкоджений вибухом балкон та розповідає про нічну атаку. Тривога на вулиці, гудеть. Вийшов я на балкон, шум, відмов, поїзди, а потім сильніший, сильніший, сильніший, перший – бабах. Ще один мешканець Анатолій Демчинський говорить, вночі почув три вибухи.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 Я служив в Українській національній гвартії, і хто піде воювати. Я пішов, дитина, він прийшов в відпустку на кілька днів, і бігом пішов, відмітився, і прийшов, і, і п'ять збирається і їде. Каже, дитина, мама вже сама, як я буду сама? І все буде добре. Він мені каже, мама, вже війна кінчається, я приїду, каже, віде, а ще кінця не мати війні. Як ти, кажу, поїдеш? Ще молимось, поки душі спочило, раба Божого, новоприставленого воїна Віктора, щоб проститися йому всякому прирішенню добровільному і недобровільному. Вшанувати пам'ять загиблого прийшов однокласник Сергій. Каже, бачився із загиблим Віктором два роки тому. Вже 30 років прийшло, як школу закінчували, але пам'ятаю, що був гарних. Ганна і порядна людина була. І в садочку були так, і в школі разом до восьмого класу вчились. І багато приходило однокласників його. Попри тим, загиблого згадує першу зустріч із Віктором. Звідти ми познайомились з загинувшим вже військкоматі. І, в принципі, він був дуже достойною людина. І всі товариші дуже жалкують, що його нема з нами.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 За словами побратима, Віктор загинув 21 лютого в Луганській області від пострілу ворожого танка. Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.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 ми атакували позиції ворога, і я попросив, щоб мені дозволили працювати на евакуації. 32-річний капелан Роман Комарини зі Старокостянтинова евакуював поранених на Херсонському напрямку. Чоловік каже, перший потрапив на передову як інструктор з тактичної медицини. Командир батальйону каже, позаймайся з моїми медиками, і ну, перше заняття я викладав для бійців, які. Ну, Працюють безпосередньо на фронті, на евакуації, вивозять е, бійців свого батальйону. За словами Романа Комаринця, важко зрозуміти й допомогти військовослужбовцеві, самому не побувавши на передовій. Те, що я приїжджаю на день два, три по повикладати, це більше для них. Але я розумію проблему, яка повстане перед країною після того, коли хлопці почнуть повертатися. І спілкуватися з хлопцями, коли ти там не був, коли ти не їв тої каші, то не зовсім справедливо, тому я попросив е, командира батальйону, кажу, Саш, можна я приїду на деякий час, я побуду з вами певний період часу, щоб я зрозумів, що таке військове життя. Роман Комаринець каже, у липні місяці біля села Іванівка Херсонської області попросився на евакуацію поранених. Ми штурмували позиції е, десант, десантників, здається, і е, ну, цей штурм був успішним, на наступний день ми зайняли ці позиції. Я молився з командирами перед початком бою. І також я молився з бійцями, коли ми вже йшли власне, на штурм. І по, по підсумках цього бою у нас не було втрат, загин... ніхто не загинув. У нас всі були лише поранені. Того дня ми вивезли близько 30 поранених на пікапах. І ну, це був можна сказати, практичний досвід е, роботи з військовими під час евакуації. Їх авто наїхало на міну, котра не спрацювала, розповідає Роман Комаринець. Цей рюкзак. Я він такий уже в маслі після мотору, після вибуху. Але це мій такий який бойовий бойовий друг. Коли ми далі виходили від машини, від того ну, від цієї машини, яка була підірвана, ми побачили сліди своєї машини. Там був мінний шлагбаум, Чапай наїхав лише на одну міну, а там було близько 10 мін, і наші сліди, один в одному місці слід нашої машини пройшов ось тільки від зривача, а в іншому ми проїхали через зривач міни, але вона не розірвалася. На передовій був 15 разів, говорить Роман Коморенець. На фронті я був ось таких постійних разів, ну, типу, на довший період я був два рази. Але разів е десь близько 15 я їжджу там на 2-3 дні, коли я просто щось відвожу, чи просто приїхати там, привезти, роздати допомогу для населення, або з бійцями поспілкуватися. Для хлопців, для військових, дуже важливо не те, що ти говориш, не те, що ти розповідаєш, а те, що ти робиш. За словами Романа на передавій в останній був у новорічну ніч. Діставався туди попутками. Мені пощастило зустрічати Новий рік з моїми хлопцями на фронті. І деякі з них казали, що ми би хотіли бути своєю сім'єю, але те, що ти тут, це ну, багато про що говорить, більше, ніж твої слова. Більшість із них говорить про свою сім'ю, про рідних, про те, ті можливості, які вони втрачають, перебуваючи, захищаючи свою сім'ю, але не маючи змоги бути з ними. Роман Комаринець розповідає, його курси тактичної медицини пройшли 1200 військовослужбовців. У священники є дружина та двоє дітей. Михайло Жила, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина.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 Енергодар – це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло. Це сила, яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні. Це любов, яка все переможе і все відбудує. Це людь, яка рве ворога на шматки. Це люди, які ніколи не скоряться. Бодін це все, що в них є. Тримайся, Енергодаре. Місто, що дарує світло. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.